نہ جسم تھا جان تری ترکا رب رحمان جسمان جسم میری مرضی روح ہے شاکر مالک کی ڈھانچہ قبر استان دے جا میں ربی کا پلایاں ہمیں تیرا رضوی میں خانہ سلامت رہے آستانہ سلامت رہے اب کا تو امام سویا ہر پاس ہو سارے سونیا میرے جیے تیرے تو لکھا قربان سونے اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کا فیض عام ہے کہ رومی فلاح ہوا اور حبشی کو دبان پاکستان اٹک دی دھرتی تھے पाकिस्तान धरती जाना माना ना रखा गैसान الحمدللہ للہ میں دنیا سے مسلمان گیا تو گستاخ کے بارے میں شعر کہتا ہے تو وقت دا علمدین ہوے تیرے ہاتھ تیز خنجر ہووے تو وقت دا علم ہویں تیرے ہاتھ و تیز خنجر ہووے منہ کھولے نا گستاخ کوئی تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہووے اکو مارے پونم جگ دیکھے بھم اون مل اون تھا گھر ہووے گستاخ قتل ضروری ہے ہم وقت او گورنر ہوئے گستاخ دا قتل ضروری ہے ہم وقت دا او گورنر ہوئے. ہوئے لپیک کے بارے لپیک لپیک دا نعرہ لا گئے سن کے کفت لرزہ چھا گئے آپ ہے ہمیں ویل چیئر تھے پر کون کو ٹرن سکھا گئے آپ ہمیں ویل چیئر پر کون کو سکھا گئے جنازہ دیکھ کے پیک شورے بھر گیا شہر لاہورے جنازا ڈے کے پیا شورے باہر شہر لاہورے اتنے بندے کتنے نہیں آئی سمجھ گال بچ ہو رہے جنازا دیکھ کے پا گیا شورے بار گیا شہر لاہورے اتنے بندے کتھوں نیا سی گال بچ روئے بارے میں ای ساد بڑو آ گئے ہر کام مکھم اپنا ہم مختری ہیں تیرے تو ہے میم اپنا ری کے خادم ہیں ہمیں کون جھکائے گا ہر دشمن آقا کا آپ بچ نہ پائے گا انشاءاللہ پکڑا جائے گا